السلام عليكم كيف راكم ان شاء الله تكون كامل بخير اليوم بغيت نشارك معكم هذه لا كيلي غادي نقصوها على زاويه خمسة 45 درجه وكيما راكم تشوفوا هنا في الفيديو قسمنا الشعر كيما موالف الجنبين تاع اليمين واليسار نبدو التقسيم من وراء الاذن كيما مولف في الفيديوهات تاعنا اما في الخلف كيما راكم هنا ضربه تكون مليحه وصوها على زاوية 0 درجه هنايا سمحوا لي برك كنت حاسبه الكاميرا راهي تصور ولكن ما صورت في الياسه ولكن هذه هنا في اليمين بانت ان شاء الله تكونوا فهمتوا عليا بارك كيما راكم تشوفوا هنايا ندور الغاي تاعنا انا ما من نبص منها بزاف كما تحبوا نتوما 2 ان سنتيم 2 سنتيم كما تحبوا وثاني يعني حط فيديو على اللي ما شافش الفيديو تاع صفر درجه كيفاش نقصوا الشعر على صفر درجه يعني راه عندنا فيديو في القناه و نحاول نحطها لكم في صندوق الوصف لي ما كما هنا يا اللي ما الفيديو كي راكم تشوفوا هنايا درت لكم المخطط باش تعرفوا الاتجاه تاع الزاويه اللي هي خمسة وأربعون درجه كما راكم تشوفوا نطلعوا الشعر تاعنا هذا المقصوص كما راكم تشوفوا هكا وندوا و... آه... اللي هو القايد او الشاهد او الشعر المقصوص من من الاخير نطلعوه هو اللي هو القايد تاعنا كما تشوفوا هنايا ان شاء الله تكون فهمتوني اللي يسائل على شيء قاع الزوايا تاع السوايا كما 180 عفوا اضل لكم تسعين درجة هي شورت لايرز سفر درجة هذي خمسة واربعون خاتلنا مية وتماني درجة ان شاء الله هنديروها هذا كوال كايد صغير ونمقسم ونأخذهم من الشعر المقصوص اللي في ال تحت ونقصوه وراكم نشوفوا كميه الشعر راهي هي تنزاد هنا نقصوها بشعر تكبر بس كما نطلعو بالدينة للفوق لو كان طلعوا يدينا اكثر من هكا هذه تولي لنا 90 درجه ما علينا كل مشاع بزاف يجينا صعر شوفوا الشعر كما هذه لا كما شعر تاعها كيرلي اللي هو بوكلي تما لو كان 90 درجه نقصولها هذه تطلع الفوق وسامحولي البنات يعني طولت عليكم باش ندير فيديوهات وكاع سامحولي ما آه عندي شوية دوراوف، على مع نزلت لكم شو فيديوهات، آه كان دوراوك كامل على ال على الشعر تاعنا وقصوه خمسة وأربعين درجة، ودائماً من قصو من ومن نحاولون ساعة ساعة نشاك كل ساعة نضيفه وننسو ولا نقصو شعرنا كان بنفس الطريقة، ما متطلعوش يديكم بزاف، قلنا خمسة وأربعون درجة، ولكن الشعر تاع <hesitation> متاع أو الزبونة شعرها طويل. وقصيتولها خمسة واربعة ونهار تكون فيها ديكرادي خفيفة شو بزاف تكون خفيفة هنا من شعرها قصير تما ديكرادي